Puheenvuoron nimi on ajankohtaista varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen digitalisaatiosta. Ja tuossa hiukan mietittiin, että mitä ajankohtaista meillä on menossa. Tuntuu, että koko ajan kaikenlaista tapahtuu. Ja kerättiin ehkä keskeisiä tähän puheenvuoroon. Ja tällä, tässä esityksessä tarkoituksena on jo puhua tavallaan siitä, mitä digitalisaatioon liittyvässä strategiatyössä tällä hetkellä on tekeillä niin kansallisella tasolla, mutta myös meidän ministeriön hallinnon Ja sitten myös, että mitä erityisesti sitten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, ministeriön ja opetushallituksen puolelta on, on suunnitteilla. Sitten ihan nopea katsaus tuohon digitalisaation tutkimukseen, mitä meillä on ollut. Siitä olikin jo tuossa mainintaa aikaisemmin tästä DigiVo-tutkimuksesta. Sitten ihan lyhyesti käsiteltäisiin tuota tekijänoikeuslain muutoksien vaikutuksia oppimateriaalin käyttöön tulevaisuudesta sen nykyisen hallituksen esityksen pohjalta. Ja sitten pieni muistutus vielä tuosta valtionavustuksesta liittyen digitaaliseen osaamiseen. Ja tuota, toivon todella, että mikäli on jotain kysyttävää tai että voin tarkentaa jotain sanomaani, tai jos jokin saa epäselväksi, niin pyydän, pyydän laittamaan tuota kysymyksiä tuonne chattiin. Mä yritän tässä samalla samalla katsella niitä myös tässä tuota, esityksen aikana, mutta viimeistään sit siellä loppupuolella. Eli tosiaan mun nimi on Tero Huttunen, ja toiminta lopetus- ja kulttuuriministeriössä osastolle, jolle kuuluu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja vapaan sivistystyön asiat. Ää, mun, mun, ää, täällä osastolla ää, toimin myös digitiimissä, ja meidän digitiimille kuuluu oikeastaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetukseen ja VST-hän liittyvät asiat. Tämä digitalisaatio käsitteenä on laaja. Pidin erityisesti tämän trackin alkupuolella juuri tästä, näistä käsitteistä. Siellä oli pohdintaa siitä. Se on tosiaan, tosiaan tuolta, aika laaja. Ja käytännössä jos tuota, mitä, mitä ehkä, jos me puhutaan digiasioista niin se yhtäältä tarkoittaa juuri digitaalista osaamista, digitaalisen osaamisen osalta sitten just oppilaita henkilökuntaa, mutta tuota, henkilöstöä ja tuota, myös niin kuin esimerkiksi johtoa sivistustoimen johtoa ja muuta. sitten toki digitaalisia palveluita, digitaalisia erilaisia ratkaisuja, sitä tietopohjaa, tietojohtamista. Että se on tosiaan hyvin laaja skaala, että oikeastaan kaikenlaista siihen digiin liittyvän. Mutta tuota, mennään tuohon esitykseen. Mä kerron ehkä, mun esitys painottuu ehkä enemmän tuohon strategiatyöhön, jota tällä hetkellä tehdään. Ja sitä tehdään tosiaan tällä, nyt juuri tänä keväänä on tehty kolmella eri tasolla. Eli meillä on menossa tämä kansallinen digitaalinen kompassi, kerron siitä kohta hiukan tarkemmin. Sitten on tämä ministeriön niin sanottu visiotyö, jossa tavallaan yhdistetään sitten tuota kansallisen digitaalisen kompassin sisältöjä, mutta myös sitten meidän toimialalla tunnistettuja digitalisaatioon liittyviä kehittämistarpeita. Ja sitten on tämä koulutusaste kohtaisia omia hankkeita ja varhaiskasvatuksia ja perusopetuksen osalta esittelen kohta sitten tarkemmin tätä niin sanottua digitalisaation viitekehystyötä jota ollaan nyt valmisteltu yhteistyössä opetushallituksen kanssa. Tosta kansallista digitaalista kompassista oikeastaan, eli tavallaan sen taustathan on siellä EU:n Digital Decade -ohjelmassa ja se, siinä on niin sanottu neljä tämmöistä ilman suuntaa. Eli osaaminen yritykset, julkiset palvelut ja infrastruktuuri. Ja opetus- ja kulttuuriministeriö, yhteistyö- työ ja elinkeinoministeriön kanssa niin meidän vastuulla erityisesti tuo osaaminen. Ja siihen liittyvä visio ja tavoitetason asettelu, sekä sitten ne ää, tuota, keinot ja tulokset, mihin pyritään sitten seuraavina vuosina. Mutta oikeastaan tuon osaamisen osalta niin ne tavoitteet tai visio-kautta-tavoitetaso visio on kirjattu tuohon esit kalvon vasempaan reunaan. Eli pyritään siihen, että suomalainen digitaalinen osaaminen on maailman huippua. Uh, tässä digitaalisessa kompassissa, oikeastaan, niin kuin jos mennään sinne käsitteen tai termitasolle, niin siellä tämä digitaalinen osaaminen, että jos, jos meillä niin kuin esimerkiksi tässä ministeriön tasolla puhutaan digitaalista osaamista tämmöisenä ikään kuin kattoterminä, niin tässä digitaalisessa kompassissa puhutaan digitaalisista perustaidoista, digitaalisesta osaamisesta ja digitaalisesta sivistyksestä. Mutta tästä eteenpäin, kun puhun, jos mainitsen esimerkiksi digitaalisen osaamisen, niin tarkoitan sillä näitä kaikkia. Ja tuota, <köhö> tämä on, tämä on ikään kuin se kansallisen tason strategia, jota tällä hetkellä tehdään. Ja tuota, sehän on tällä hetkellä lausuntokerroksella. Toi digitaalisen, kansallisen digitaalisen kompassin luonnos löytyy lausuntopalvelusta, ja siinä on lausunto-aikaa nyt kolmas päivä toukokuutta saakka. Eli vielä ehtii jättämään kommentteja siihen kehittäm edelleen kehittämistä varten. No, sitten tämän kansallisen ää, tuota, digitaalisen kompassin pohjalta me tehdään sitten, ää, tai me yhteensovitetaan tuo kompassityö sitten tämän opetus- ja kulttuuriministeriön vetämän visiotyön. Kanssa. Eli opetus- ja johto asetti viime syksynä ryhmän työstämään tämmöistä opetuksen digitalisaation visiota strategisen ohjauksen edistämiseksi. Tämän taustalla on, on tosiaan se kentältä saatu palaute, mutta myös osittain näkisin, että tämä vastaa siihen valtiontalouden tarkastusviraston raporttiin, jossa ikään kuin nostettiin esille tarve tämmöiselle yhteiselle yhteiselle digitalisaation suunnalle, sen toimeenpanolle. Tämä opetus- ja kulttuuriministerin visiotyö sisältää, sisältää visiotavoiteasettelun, ja sitten sen vision ja strategian tavoitteen toteuttamisen mahdollistavat periaatteet, ja sitten tämmöisen tavoiteasettelun, siellä on muistaakseni kolme tai neljä päätavoitetta ja sen osatavoitteet. Ja sen lisäksi siinä myös niin ilmaistaan ja tarkennetaan ikään kuin opetushallituksen työnjakoa. jakoa. ihan viestinnällistikin tavallaan pystytään sitten ikään kuin eri eri sidosryhmille viestimään, eli missä asioissa kukakin tekee mitä. koska tämä, tämä oikeastaan koskee yleisempiä ylätason tavoitteita, niin näitä, tätä visiodokumenttia täydennetään sitten strategisella ohjauksella ja sen osalta, mitä on nyt tehty tässä jonkun aikaa yhteistyössä, aika tiiviissä yhteistyössä opetushallituksen kanssa, niin on tämmöinen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan digitalisaation viitekehys, johon sisältyy myös sitten arkkitehtuurityötä. Tämän viitekehyksen toteutuksen tavoitteena on muodostaa yhteinen suunta digitalisaation kehitykselle seuraavina vuosina. Me ollaan käytetty tästä semmoista vertauskuvaa, että, ikään kuin, että jos digitalisaatio tai tämä meidän toimintaympäristö tässä maailmassa olisi jonkinlainen merellinen näkymä ja tavallaan opetuksen järjestäjät olisivat laivoja, jotka siellä seilaavat, niin tarkoituksena olisi, että tällä viitekehyksillä ikään kuin määriteltäisi suurin piirtein se ilmansuunta minne päin saattuen pitäisi mennä ja sitten myös, että tämän tämän viitekäyksen avulla jokainen siellä laivassa pystyisi vähän tarkentamaan, että missä kohtaa tätä laivaletkaa on menossa, että onko siellä kärjessä vai siellä perällä, ja että jos haluaisi mennä sieltä perältä sinne kärkeen, niin minkälaisen toimenpiteen, minkälaisen toimenpiteen pitäisi mennä, mutta ehkä myös vähän ohjeita siihen, että miten, miten sitä laivaa pidetään niin kuin toimintakunnossa ja myös ehkä sitten sitä laivojen välistä viestintää parantaa, että hyvien käytäntöjen jakamista ja muuta. Eli Tämmöisenä niin kuin vähän, vähän kömpelöinä, meta vertauskuvana, niin ollaan käytetty kuvaamaan. Viitakäyksen toteutuksen tavoitteena on myös luoda yhteen toimiva ja kattava tietopohja varhaiskasvatuksesta, esiperusotetuksesta ja vapaasta sivistystyöstä. Ja sitten tavallaan kun se tietopohja on kattava, niin kehittää myös analytiikkaa sen tue, päätöksenteon tueksi. Käytännössä toi kattava tietopohja tarkoittaa erilaisia tietolajeja, eli siellä puhutaan toimintotiedosta, mutta myös laatutiedosta, mutta myös sitten tämä rahoituskautta kustannustieto. Eli ainakin näillä tietolajien osalta pyritään sitä kehittämään, saamaan sitä yhteentoimivaksi ja luomaan eri hallinnon tasoille yhtenäistä ja yhteentoimivaa tietopohjaa. Sitten myös tämä digitaalisen oppimisen yhdenvertainen toteutuminen. Oli ilo seurata edellisiä esityksiä tavallaan. Huomata siellä samanlaisia havaintoja, mitä, mitä ollaan kuultu muualtakin, että se vahvistaa sitä kokemusta, mutta myös sitä, mitä tutkimus, tutkimus on meille kertonut. Eli tavallaan ihan samalla tavalla kuin uudet lukutaidot hankkeessa on pyritty jollain tavalla luomaan semmoista yhtenäistä kuvaa siitä, että mitä ainakin pitäisi ottaa huomioon tai mitä voisi ottaa huomioon. Tämmöisenä suositusluontoisena, niin myös tämä viitekeys, sen tavoite on olla ehkä erilainen niin suositusluontoista materiaali, jonka pohjalta pystyisi sitten peilaamaan sitä omaa toimintaa. Sitten myös tämä digitaalisen osaamisen vahvistaminen on yksi meidän tavoitteista, ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin tarkoittaa niin oppijoiden tai erityisesti oppijoiden ja opetushenkilökunnan, mutta myös sen digitaalisen johtaminen myös siellä, niin koulutasolla kuin opetuksen järjestäjien tasolla. Tämä yhteisöpelisäännöt ja toimintamallit siitä on puhuttu pitkään, eli tavallaan, kun kehitetään digitaalisia palveluita, joita kasvatuksessa tai opetuksessa käytetään, niin sen osalta on toivottu yhteisiä pelisääntöjä. Ne alueet, missä usein viime aikana on puhuttu, ja on varmaan teille kaikille hyvin tuttuja, on liittyviä asioita, tietoturvaa liittyviä asioita, tarvitaanko käyttöä jonkinlaista pelisääntöjä, miten oppimateriaalin yhteen toimivuus, Para, kehitetään tämän tyyppisiä asioita. Ehkä sitten lopputulos tästä kaikesta, ja ehkä yksi alatavoite, joka tämän kaiken alla on, sitten, niin on tämä voimavarojen tarkoituksen muka, tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja sitten strategisen ohjauksen parantaminen. Eli tiedetään, tiedetään että tulevina vuosina ei kuitenkaan varmasti, kun me kaalummaanisia niin rahoituslisäyksiä digitalisaation kehittämiselle, niin ehkä semmoinen niin parantaminen on yksi, yksi semmoinen tuota Yksi tavoite, mihin tällä pyritään. No, sitten me tehdään myös osana, osana tätä työtä ja tukeakseen edellisiä tavoitteita, niin myös tämmöinen viitearkkitehtuurityö. Viite Eli mehän ollaan tehty viimeisen vuoden aikana äh, tämmöinen nykytilan kuvaus ja nyt esimerkiksi tänä, tänä keväänä ollaan tehty esimerkiksi nivelvaihearkkitehtuuria. Ja tässä meillä on jo yhteistyötä opetuksen järjestäjän kanssa, mutta ensi syksynä lähdetään sitten tekemään tällaista viidearkkitehtuuria tavoitetason kuvausta ehkä enemmän, ja tuota, se siitä, sen osalta toivotaan sitten myös opetuksen järjestäjän, tuota, opetuksen järjestäjän osallistumista tähän. Että mä olettaisin tai luulen, että tässä on vahva painopiste, varsinkin tietoarkkitehtuuritasolla, niin tuota, tällä pyritään erityisesti sitä tietoa. Tietopohjan yhdenmukaistamista, mutta myös tiedon parempaa hyödyntämistä sitten edistää. Tämän viitekehyksen osalta seuraavat askeleet ovat sidosryhmäkeskustelu toukokuussa. Eli me ollaan järjestämässä 23.5. ja 31.5. sidosryhmäkeskustelut näissä molemmissa tapauksissa on sama asio sisältö. Siellä, oikeastaan kaksi, siellä on oikeastaan kaksi keskeistä sisältöä tässä tapaamisessa. Eli olemme koonneet ministeriössä erilaisista selvityksistä, raporteista, tutkimuksista, mutta myös esimerkiksi opetushallituksen järjestämistä, aikaisemmista tilaisuuksista, joissa on käsitelty digitalisaatiota ja siihen liittyviä kehittämistarpeita. Niin me ollaan kerätty oikeastaan kaikista näistä niitä tunnistettuja kehittämistarpeita ja tehty siitä tällainen koonti, niin täällä sidosryhmäkeskustelussa on tarkoitus käydä tämä koonti läpi ja tarkentaa ja varmistaa, että se on varmasti tunnistaa tällä hetkellä ne kaikki ää, tuota, kehittämistarpeet, mitä, mitä kasvatuksessa ja opetuksessa tällä hetkellä tunnistetaan. Siellä esitellään myös tämmöinen tavoitetila, mihin pyritään lähtemään ja sitten ää, myös, myös ää, hiukan esitellään sitä tavoitetila-arkkitehtuurin toteuttamista, että mitä, mihin sillä pyritään. Ja sidosryhmää ja keskusteluista toivottavasti saadaan sitten palautetta siitä, että onko kehittämistarpeet tunnistettu tarpeeksi kattavasti, ja onko se tavoitetila myös äh, tarpeeksi kattava. Ja sitten myös äh, tällä hetkellä valmistellaan sitä tavoitearkkitehtuuria, tavoitearkkitehtuuria, ja se aloitetaan tuossa syksyn alussa. Sitten oikeastaan näiden kehittämistarpeiden ja tavoite ja pohjalta tehdään toinen kehittämisohjelma, jossa, jo, jossa sitten lähdetään tekemään toimeenpanoa näiden kehittämistarpeiden osalta, eli tunnistetaan mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja ja sovitaan niistä ne toimenpiteet ja myös, myös niin rooleja, että kuka tekee mitäkin oikeastaan ja tämän tyyppisellä lähdetään sitten eteenpäin. Eli tähän on sen esimerkiksi, jos ajatellaan Vakan ja epon epon digitalisaatiota, niin ehkä tämä olisi se keskeinen semmoinen, semmoinen strateginen työ, mitä seuraavina ja tulevina vuosina tehdään. Ja toivotaankin, että mahdollisimman laajasti tähän tuolta saadaan osallistumista eri, eri opetustoimijoiden puolelta. Meillä on tuota linjoilla Anna-Kazeperisä, joka on mun, äh, tuota kollega täällä ministeriössä. Ja häneltä erityisesti saa, saa lisätietoja, lisätietoja ja muun muassa sidosryhmä keskustelutilaisuuksista. Joo, mennään eteenpäin. No, digitalisaation tutkimus, niin meillähän on viime hallituskaudella tehtiin tätä digiajan peruskoulua, missä saatiin vähän tilannekuva siitä, että missä digitalisaatiossa mennään. Ja esimerkiksi siinäkin senkin tutkimuksen osalta niin tai selvitystyön osalta, niin saatiin paljon tulosta siitä, että, että mit, mitä oikeastaan vaikutuksia digitalisaatioilla opetukseen ja kasvatukseen on. Ja nyt tämän hallituskauden aikana sitten käynnistettiin tämä digivo tutkimushanke Ja siinä keskeinen tutkimuskysymys on oikeastaan se, että mikä on digitalisaation vaikutus yhtäältä siihen oppimiseen, siihen oppimistilanteisiin, eli miten, miten se digitalisaatio tuo, mitä muutoksia tai minkälaisia vaikutuksia sillä on, Siihen yksilön oppimiseen, siihen ryhmätilanteeseen, eli näihin oppimistilanteisiin, mutta myös siihen oppimistuloksiin. Ja tuota, siitä on ollut puhetta muistaakseni tässäkin, tässäkin tuota, äh, Trackillä, mutta tuota, se väliraportti julkaistiin huhtikuun alussa. Pyydän tutustumaan siihen, se on mielestäni ihan mielenkiintoinen. Ja sitten toi loppuraportti tästä tutkimuksesta tulee sitten tämän vuoden lopulla. Minä nosti muutamia, muutamia tuota löydöksiä. Erityisesti se yhteenveto on hyvä lähtökohta tähän tutkimuksen tuota, ää, tulosten tarkasteluun, mutta siellä on, siellä on edelleen sitä samantyyppistä havaintoa, mitä esimerkiksi DIGEAN peruskoulussakin on. DIGEAN peruskouluselvityksessä tuli, eli tavallaan oppilaista osa edelleen kokee digitaaliset taidot heikoksi, ja kokee siitä vähän ahdistusta. Edelleen tunnistetaan, että päiväkodilla ja kouluilla, ja erityisesti opettajilla, on se keskeinen rooli. Että mikäli halutaan yhdenvertaiset digitaaliset taidot lapsille ja nuorille, niin me tiedetään, ja tämäkin tutkimus vahvisti sen, että ne vapaa-ajalla opitut, opitut digitaaliset taidot on, näyttäisi olevan edelleen oppijoilla keskeisempiä kuin koulussa, opetetut, niin siinä näkökulmassa tämä koulujen rooli on just yhdenvertainen, koska oletet, on oletettava, että kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole ehkä oman elämänsä lähipiirissä sellaisia aikuisia, joilla olisi vahvat, vahvat tuota, omat digitaaliset taidot ja pystyisi tukemaan sen taitojen oppimissa, niin sen, siinäkin näkökulmasta on tärkeää. Sitten, tuota, oli myös ihan mielenkiintoisia havaintoja sitten näistä digitaalisten ratkaisujen tai digitaalisten palveluiden tuota vaikutuksista. Siellä oli ihan mielenkiintoisia alustavia havaintoja, erityisesti kirjallisuuskatsaukseen pohjautuen siitä, että, eli tuota, että miten, millä tavalla digitaalisen välinen toteutettu oppimistilanteet, minkälaisilta ne näyttäytyy ja minkälaisia tuota vaikutuksia sillä saattaa olla siihen oppimiseen tai motivaation siinä oppimisessa. Mutta jäädään sitten nopeasti vielä. Tään. Tässä niin pari asiaa. Tuota, ajattelin, että jos tulee jotain kysyttävää, niin jää sitten myös aikaa. Mutta tuo tekijäoikeuden muutos, eli tekijäoikeuden lakia on valmistettu muutama vuosi. Olin mukana tässä valmisteluryhmässä erityisesti tämän ää, direktiivin, ESM-direktiivin viidennen osalta, eli tähän opetustoimintaan liittyvän osalta. Ja sen nykyinen hallituksen esityshän, tuota, on päätynyt tässä esiteltävään hyvin karkeasti esiteltyyn tuota, tuota, ratkaisuun. Mutta siis tämän direktiivin tarkoitushan oli modernisoida, modernisoida tekijän oikeutta. Ja myös ikään kuin parantaa, esimerkiksi opetuksen osalta siinä oli tavoitteena parantaa oppimateriaalin käyttöä opetuksessa. Eli meillähän oli aikaisemmista selvityksistä tietoa, että Suomi näyttäytyy niin kuin Euroopan alueella maan, jossa tuota, opettajat raportoi tekijänoikeuden semmoiseksi tekijäksi, että se ää, ää, tuota, aiheuttaa välillä epävarmuutta, että mitä materiaalia voi luvallisesti käyttää ja mitä ei voi käyttää ja usein semmoinen go-to-ratkaisu oli sitten olla käyttämättä materiaalia, jos ei ole varma, varma tuota, ää, sen materiaalin käyttömahdollisuuksista opetuksessa. Toinen semmoinen ihan keskeinen tuota, tekijäoikeuteen liittyvä kehittämistarve on viime vuosina tunnistettu on nämä erilaiset AV-materiaalit, esimerkiksi niin kuin erilaisissa niin kuin videotoistopalveluissa. Muun muassa YouTube on käytännön esimerkki, mitä käytetään. Eli tavallaan niiden käyttöön erityisesti on ollut epäselvyyttä tai jopa joissain kohtaa on suoraan mahdottu, mutta koska ei ole ollut sitä lisenssia käytettävissä. Ja tämän tyyppisiä haasteita tällä DSM-direktiivillä on pyritty ratkaisemaan. No se, miten se sitten toimeenpannaan Suomessa, niin on tosiaan tällä hetkellä on annettu eduskunnalle, tulee myöhemmin sitten voimaan, mutta se keskeinen muutos siihen nykyisen tekijäoikeuslakiin on siten, että edelleen, edelleen jatkossakin se lisenssikäytäntö, joko tämmöinen, kollektiivilisensointi tai sitten esimerkiksi hankinnan kautta tuleva käyttölupa, käyttölisenssi. Eli se on se ensisijainen opetuskäytön peruste niin kuin digitaalisessa materiaalissa. Mutta tilanteessa, eli jatkossa, mikäli tämä laki astuu sitten voimaan, niin tuota, mikäli näitä lisenssejä ei ole olemassa tai niitä ei ole helposti saatavilla, niin tällöin kasvatuksessa ja opetuksessa teosta voisi käyttää tekijä on oikeuden rajoituksen perusteella opetustoiminnassa. Tämä opetustoiminta on siinä mielessä, että sitä on määritelty siellä direktiivissä. ja Se käytännössä tarkoittaa sitä, että opetustoiminta ei ole sisältä luokkaan, vaan se ottaa huomioon tämän kasvatuksen ja opetuksen erilaiset opetusympäristöt. Se voi olla joku kulttuuriperintölaitos, ulkotila tai jokin muu. Eli se avaa selkeyttää ainakin sitä kontekstia, missä noita teoksia voi käyttää. Myös tilanteissa, joissa lisenssejä ei ole saatavissa. Tähän erityisesti nähdään parantavan AV-materiaalin käyttöä. Ja toki, toki tässä on myös jonkinlaisia reunaehtoja, kuten se, että kun käytetään esim. digitaalisia oppimateriaaleja, niin silloin, silloin ikään kuin tämä teoksen käyttö tämän rajoituksen perusteella tulee olla. Niin kuin esimerkiksi salasanalla suojatussa oppimisympäristössä, joita toki opetuksessa suurin osa tällä hetkellä onkin. Tuota, Tästä on tulossa tämmöistä QA-tyyppistä materiaalia tulevien kuukausien aikana, ja erityisesti tuota, tässä pyydän sitten olemaan yhteydessä, mikäli, mikäli tuota, tulee jotain lisätietoa. No, sitten ehkä viimeisenä ja niin sanotusti sokerina pohjalla, niin tuota, on tämä Uudet lukutaidot kehittämisohjelma, jossa, jossa tuota, ollaan toimittu tän kehittämisohjelman ohjausryhmän roolissa. Ehkä enemmän käytännön, käytännön erinomaisen työn on tehnyt Opetushallitus ja KAVI ja Opetuksen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät. Ja tuota, ää, meillä on just tosiaan tällä viikolla avattu tuo valtionavustus. Siitä Niina Jourova mainitsikin ava ja, avauspuheessaan. Ja tosiaan on varattu 5 miljoonaa euroa ja siellä perusopetuksessa 5 miljoonaa euroa. Tämä sama tieto, mikä tässä on, löytyy myös meidän ministeriön verkkosivuilta. Eli käytännössä avustuksia myönnettäessä etusijalla on sellaiset hankkeet, joissa on huomioitu kaikkien kolmen osaamisen kehittäminen, eli tämän uuden lukutaidot, uudet lukutaidot kehittämisohjelmassa. Tuota, mainitut osa-alueet eli medialukutaidot, TVT-taidot ja sitten, tuota, ohjelmointiosaaminen. Ja sitten tässä on erikseen laitoin ranskiksen varaskakset ja esi- ja, perusopetuksessa. ja tuota ne avustuksen käyttökohteet on oikeastaan varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstön palkkaukseen liittyvät kulut ja sekä pienimuotoiset ja välttämättömät matkustus- ja koulutuskulut sekä välineistö- ja materiaalihankinnat. Nämä on myös SIL-hakemuksessa sitten kuvattavissa. Hakuaika on 27.5. ja pyritään tuossa tosiaan käymään. Läpine, käymään läpi ne heti kesäkuussa, että tarkoituksena ja tavoitteena on saada päätökset ennen, ennen juhannusta. Tähän liittyen niin meillä ministeriössä olen, olen toinen yhteyshenkilöstö, eli mikäli tulee kysyttäväni, niin pyydän ottamaan yhteyttä. Mutta tässä ehkä lyhyt, lyhyt katsaus tuota ajankohtaisista, en tiedä onko aikaa keskustelulle. Hyvä on ainakin varmistua siitä, että pääsemme kuulemaan tuon loppupuheenvuoron.